A cobra viperina, Natrix maura, ou cobra de auga viperina, e una especie de cobra da familia Colubridae. Debe o nome de cobra de auga a súa grande afinidad de polas zonas úmidas, e a súa grande habilidad de nadar e mergullarse, e o de viperina a súa asemillanza coas víboras, mal y ser inofensiva. Os adultos alimentanse de ras, sapos e peces, mentres que os subenís capturan insectos, larvas de anfibios e pequeños moluscos.